المواطئ بده يتفهم. المواطئ حيسألني طيب وين بدي يجيب؟ مصاري ما فيني يجيبهم من من البنوك؟ معك حق. حنتحمل بعضنا كلنا سوا. Поехали!